ආයිබෝවන් අද මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ දරුවන්ට ප්‍රදානයන් දීමෙන් ප්‍රසංශා කිරීමෙන් එයාලගෙන් වැඩි පුර දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට ඒත්තු ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ වගේ දෙකින් පටන් ඔයාලා රාජකාරියේ යක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ ඔෆිස් එක කොහරි වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ බොස් කියනවා අද දවසේ හවසෙලා පැය දෙකක් වැඩිපුර වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාල මොන වගේ දෙයකටපත් වෙයිද? ඔයාලා පහසුතාවයටපත් වෙනවා, ඔයාලට තරහා යනවා. ඇයි මම මෙහෙම කරන්නේ? ඇයි මට මේක වෙන්නේ? මට කලින් ගෙදර යන්න ඕනේ, මට අර වැඩේ මේ වැඩේ තියෙනවා කියලා ඔයාලා දාහක් හේතු හිතනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙම ඔයාගේ බොස් කියනවා ඔයා අද වැඩ කරන પૈ දෙකට ඔයාට දවසක වැටුප වැඩිපුර geverනවා කියලා. එහෙමුනොත් ඔයාගේ අදහස කොයි වගේ වෙයිද? ඉතින් එහෙමුනොත් ඔයා හිතනවා මට මේ પૈ දෙක කැප කරොත් මට ලොකු වටිනාකමක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ પૈ දෙක කැප කරලා මේ කරන වැඩේ ඉවර කරලා යනවා කියලා. එහෙමුනොත් ඔයාට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබාගෙන ඒ પૈ කැප කරන්න ඔයා සූදානම් ඔයා වගේම තමා පොඩි දරුවනොත් හිතන්නේ. එialත් කැමති ඒ වගේ දේවල් වලට ඒකත් මම ඔයාලට පුංචි උදාහරණයකින් කියලා දෙන්නම්. හිතන්නකෝ, ඔයාගේ පොඩි එක්කෙනා ආවට පස්සේ ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්නේ කියලා. එයා එහාටයි මෙහාටයි අමරි අමරි කාලය කරනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ ඔයා මේ වගේ දෙයක් කිව්වොත් කොයි වගේ දෙයක් හිතේද? ඔයා ಅದ වැඩ ටික ඉක්මනට වැඩිපුර වෙලාවක් ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න දෙනවා. ඔයා එහෙම කිව්වොත් ඔයාගේ දරුවගේ මනස කොයි වගේ දෙයකට පෙළඹෙයිද? උත්සාහ කරලා බලන්නකෝ. අනිවාර්යෙන් වාගේ පොඩි එකේන බබා ඉස්කෝලේ වැඩ ටික ඉක්මනටම ඉවර කරાવી. ඒ එයාගේ උනන්දුව තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ වැඩ ඉවර කරනවටත් වඩා ඒ ගාවට වැඩිපුර වෙලාවක් එයාට සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රධානයේ තමයි එයට වැදගත් ඒ නිසා එයා කැපවීමෙන් උනන්දුයෙන් එයාගේ වැඩ කොටස අවසන් දරුවන්ගේ හොඳ සහ නරක හොයන්න පුළුවන්. හොඳ හොයනකොට හොඳ හම්බෙනවා. හොඳ පේනවා හොඳ ඇහෙනවා හොඳ කිත් හොඳ හැඟීම් ඇති දරුවාගේ නරක සහ අඩුපාඩු හොයන අම්මට තාත්තට නරක පේනවා නරක ඇහෙනවා නරකක් දැනෙනවා නරක හැඟීම් ඇති වෙනවා අපගේ අවධානය නරක දැකීමට වඩා හොඳ දැකීම වෙත යොමු දරුවාගේ දැනටමත් පවතින හොඳ රාශියක් අපිට පහසුවෙන්ම පෙණින්න පටන් ගන්නවා ඔයාලා ඒක කරන්න വൈസൗരുദ 1619 වෙන දරුවන්ට දිනකට හොඳ ප්‍රතිචාර 50ක් पावന සහ නරක netnam ऋനാක් ऋനാത്മക ප්‍රතිචාර 450ක් पावന പാലස් පාසලේදී හම් වෙනවා. ഒന്ന මම ഇതിකට උදාහරණයක් කියන. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ പ്രസിദ്ധ ಮನോവിദ്യാඥා විද්‍යා ഗവേഷකෙක් 히ട്ടിയ แจക്കി કેൻ කියලා. එයා පරීක්ෂණයක් කළා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔප්පු කරා. අපි දිනකට නරක ප්‍රතිචාර 50ක් සහ හොඳ ප්‍රතිචාර 450ක් ලබා දුන්නොත් කුමනන්දමේ ප්‍රබෝධමත් ප්‍රීතිමත් දක්ෂ දරුවන් අපි බිහි කරාවිද කියලා ජැක් කෙන් ෆීල් ප්‍රශ්න කළා අපිට කුඩා සිට ඇසුණු අපිට කියවුණු නරක රසක් අඩුපාඩු රසක් තියෙනවා අපිට දිනපතාම මාධ්‍ය වලින් ලැබෙන්නේ දකින්නට ලැබෙන්නේ නරක ස්වභාවයෙන්ම අප හොඳ දකින්නට, හොඳ කියන්නට, හොඳ හිතන්නට වඩා පහසු වෙන්නේ නරක දකින්නට, නරක කියන්නට, නරක හිතන්නට පුරුදු වෙනවා. මේක ලෝපුරා, වැඩිපුර දෙමෝපියු කුරු කුරුදු වෙලා තියෙන ආකාරය. මේක සබා මේක ස්වභාවය. ස්වභාවේ දරුවන් මතුවෙනවා. මේක පුරුද්ද වටහා ගැනීමෙන් ඒ මතුවෙන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නරක කියනවට වඩා හොඳ කියන්න හැකියබව වැඩි වෙනවා මව්පියෝ නිතර දකින නරක කියන දරුවන්ගේ නරක මං දැන් විස්තර කරලා දෙන්න මට ඔයාව හදන්න බෑ ඔයාට පිස්සුද බලාගෙන වැටේ දැන්වත් මතක තියාගන්න කෙන්දිරි එපා බබෙක් හදන්න එපා ටීවී එකේ සද්ද වැඩි ලැබෙන දෙයින් සතුටු වෙන්න බැයිද මෙහෙම හැදුනොත් හොඳට තියේ දවසෙම රණ්ඩුව දැඟලිලි අඩු කරන්න බැයිද මේ බලන්න කාඹරේ හැටි මෙයාගේ නම් ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා කෑ ගහන්නේ මොකද කියන දේ ඇහෙන්න කියන්න මොනවාද ඔය මූණෙල්ලගෙන කොල්ලෙක් උනානම් මේට වඩා හොඳයි කෙල්ලෙක් උනානම් මේට වඩා හොඳයි කී පාරක් කියන්න ඕනේ දක දරුවන්ගේ නරක වැරදි දෙමෝපියන් නිවැරදි කරන්න ඕනේ දරුවන්ගේ අඩුපාඩු නිවැරදි කරන්න ඕනේ දරුවන් අඩුපාඩු සහ වැරදි ප්‍රකාශ කිරීම වරද සහ අඩුපාඩුව පෙන්වා දීමක් ලෙස බොහෝ දෙමව්පියන් දකිනවා. එහෙම වුනහම දරුවා තමන් කරපු වරද අඩුපාඩුව තේරුම් ගන්නවා කියලා දෙමව්පියෝ හිතනවා. ලමාලොවේ අඩුපාඩු කතා කරෙන්නේ නැහැ. ලමාලොවේ වැරදි පෙන්වා දීම නැහැ. ලමාලොවේ සියල්ලන් එකිනෙකාගේ හොඳ දකිනවා. එකිනෙකාගේ හැකියාවන් දකිනවා. හැකියතරම් ප්‍රශංසා කරනවා. ඇกีතරම් ප්‍රදාන දෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයාගේ දරුවගේ අනාගතය සුන්දර කරගන්න. ඔයාගේ අනාගතය, දරුවගේ අනාගතය ලස්සන, පිවිතුරු අනාගතයක් කරන්න. ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස, චෝදනාවක් වුණත් කමක් නැහැ. කරන්න. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුන්දර දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.